سكن معركه تستر انه يوم المقتله العظيمه التي اباد فيها المسلمين الجيش الفارسي عن بكره ابيه انه اليوم الذي انتقم فيه المسلمين من خيانه وخديعه الهرمزان كيف كانت تلك المعركه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 السلام عليكم. بعد أن كرر عمر بن الخطاب عدم الذحف إلى الأراضي الفارسية وأخذ هدنة لجيش المسلمين، توقف المسلمون عن الفتوحات في شرق منطقة الأهواز في منطقة راما هرمز، وكانت هذه المنطقة تحت سيطرة الفرس بقيادة الهرموزان، ولكن. كانت تدفع الجزيه للمسلمين ولكن بعد ان هرب كسرى من ارض المدائن الى مدينه مرو ظل يحمس الجيش الفارسي على قتال المسلمين وقد اعد جيشا جرارا وامره بالذهاب الى مدينه تستر وتقع هذه المدينه غرب منطقه الاهواز تحديدا على بحر كارون وكانت هذه المنطقه تحت حكم الهرموزان الذي اعطى عهدا وميثاقا للمسلمين للمره الثالثه الا يقاتلهم وان يدفع لهم الجزيه على ان يمنعوه المسلمين من قتال وان يقوموا بحمايه هذه المدينه اذا وجب الامر وكانت هذه المره الثالثه التي ينقض فيها الهرمزان الميثاق فكانت المره الاولى في ايام النبي صلى الله عليه وسلم ونقد العهد ودخل ضد المسلمين في القادسيه ثم نقد العهد مره ثانيه بعد ان دخل مع المسلمين معركه في سوق من اسواق الاهواز وانتصر عليه الصحابي الجليل حرقوس بن زهيل السعدي ثم أسره فقابل عمر بن الخطاب وطلب منه العهد الثالث فقبله عمر بن الخطاب وبعد ان استعد جيش يزدجرد للقاء المسلمين نقض الهرموزان العهد فاعد جيشه وبدات الجيوش يقدم من كل حدب وصوب نحو مدينه تستر التي فتح الهرموزان لهم الباب لقتال المسلمين ونقده للمره الثالثه بعهد المسلمين وكانت مدينه تستر تتميز بالحصانه والمناعه بل انها اكثر حصانه من مدينه جالولاء ووصل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنباء التي تؤكد نقد الهرموزان العهد مع المسلمين يشجع الفرس على قتال المسلمين وإقام معركة فاصلة بينهم فأمر الفاروق رضي الله عنه أن يخرج الجيش الإسلامي من أرض الكوفة بالعراق وكان على رأس ذلك الجيش النعمان بن المقرن المزني رضي الله عنه وهو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبع ذلك الجيش بجيش آخر كان على رأسه سويد بن المقرن المزني رضي الله عنه ثم أتبعه بالجيش الثالث وهو جيش جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرسل الفاروق عمر بن الخطاب إلى سهل بن عدي الذي كان أميراً على أرض البصرة بالعراق أن يخرج جيشاً وأن يكون على رأسه ويتوجه إلى مدينة تستر ليساند جيش المسلمين وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهل بن عدي أن يصطحب معه خمسة من الرجال وهو البراء بن مالك رضي الله عنه ومجزأة بن ثور السدوسي رضي الله عنه وكعب بن ثور وكان رجلا من التابعين وكان من بين هؤلاء الرجال عرفجة بن هرمسة الصحابي الذي لا يسمع به الكثير من المسلمين ولكنه كان قائدا على الجيش الثامن الذي قاد القتال ضد الردة في عمان وأخيرا حزيفة بن محصن القائد الصنديد الذي كان قائداً على حرب مهرة وقد أوصى عمر بن الخطاب أن لا يولى البراء بن مالك على جيش المسلمين كي لا يهلكهم بإقدامه وتحرك الجيش الإسلامي إلى مدينة تستر وولى عمر بن الخطاب على رأس هذه الجيوش الصحابي الجليل أبي صبرة ابن أبي رهم رضي الله عنه الذي قد أنقذ المسلمين في معركة طاوس وكان جيش النعمان بن المقرن أول الواصلين فقد وصل إلى مدينة راما هرمر التي كان يقبع بها الهرمزان فحاصر جيش النعمان بن المقرن مدينة راما هرمر حصارا شديدا فخرج له الهرمزان في معركة سريعة فانتصر النعمان على الهرمزان وكان ذلك قبل أن تصل القوات الإسلامية لهذه المدينة فاستطاع النعمان أن يباغت الهرمزان وأن يقطع عنه الإمدادات ولما انهزم الهرمزان أخذ البقايا من ذلك الجيش وتوجه إلى أرض تسطر وترك المدينة للمسلمين وعندما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه استطاع هزيمة الهرمزان في راما هرمر وكان على رأس ذلك الجيش عرقوس بن زهيل السعدي رضي الله عنه وأمره أن يتوجه إلى أرض تسطن ولم يكتفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك بل أرسل إلى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أن يخرج من أرض البصرة على رأس جيش المسلمين إلى أرض تسطر ليساند الجيش الإسلامي وأمر بذلك أبا موسى الأشعري على جيش البصرة والكوفة وظل سيدنا صبرة ابن أبي رهم قائدا عاما على الجيوش الإسلامية حتى في وجود أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا وكما قلنا في أول الفيديو تميزت مدينة تسطر بالأسوار العالية والأبراج المنيعة وكانت هذه هي مصدر قلق المسلمين فقد حفر الفرس حول مدينة تسطر خندقا منيعا وقد ملأوه بالماء المتدفقة التي تأتي من النهر وكانت المياه على المدينة من كل جانب إلا جانب واحد وكان به أكبر حامية فارسية تفوق المسلمين في العدد والعتاد وكلما اقترب أحد من المسلمين من هذه المنطقة رموه الفرس بالسهام فكان من الصعب اختراق هذه الجهة وبدأ حصار المسلمين للمدينة وكعاده الجيش الفارسي يخرج كل حين واخر فرقه عسكريه تناوش جيش المسلمين ثم تعود وكان عدد زحافات الفرس على المسلمين ثمانين زحفا واخذ الحصار الاسلامي لمدينه تستر قرابه العام ونصف العام اي ثمانيه عشر شهرا وبالرغم من هذه المدة الطويلة لم يستسلم الجيش الفارسي وشق الأمر على المسلمين وشق الأمر أيضا على الفرس في فك ذلك الحصار ولما طال الحصار ذهب قادات الجيش الإسلامي إلى رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره انه البراء بن مالك الذي كان اوصى عمر بن الخطاب ان يكون في جيش المسلمين ولا يؤمر عليه فقال المسلمون للبراء يا براء الا تقسم على ربك الا ترى ما نحن فيه فقام البراء ودعا وقال اقسمت عليك يا ربي ان تملكنا اكتافهم وان تملكنا رقابهم وأن تلحقني بنبيك وعندما فرغ البراء من دعائه سقط سهما على أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وكان في هذا السهم رسالة وكانت هذه الرسالة من رجل فارسي يطلب الأمان لأهله ونفسه وماله من المسلمين على أن يخبرهم بموضع في مدينة تستر يدخل منه الجيش الإسلامي فوافق أبا صبرة على تأمين ذلك الرجل فكتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الأمان لذلك الرجل وألقى بالرسالة بسهم داخل أسوار مدينة تستر في المكان الذي تلقى منه الرسالة وما هو إلا ظلام الليل حتى جاء رجلا فارسيا إلى خيمة قائد المسلمين أبي صبرة بن أبي رهم وقال الرجل الفارسي لقائد الجيش إنما أريد منكم رجل واحد أدله على ذلك الطريق فإنه طريق وعر وبه خندق من الماء ولكنه غير حصين فأرسل أبا صبرة إلى ليس مجزأة ابن ثور السدوسي رضي الله عنه أن يذهب مع ذلك الرجل فقال الرجل الفارسي لأبي صبرة إني أريد رجلا شديد وأريده أن يكون متقنا للسباحة فأشار أبا صبرة إلى مجزأ وقال يا مجزأ من ببالك يكون ذلك الرجل فقال مجزأة اجعلني هذا الرجل فاني والله لهذا الامر لشديد فاخذ الرجل الفارسي مجزاء وانطلق نحو الخندق فوجد مجزاءه بن صور خندقا مليئا بالماء ووجد الرجل الفارسي يسبح في ذلك الخندق فنزل مجزاءه بن صور السدوسي الى ذلك الخندق واخذ يسبح مثل البط مرة واقفا ومرة نائما وما أن انتهى الرجل الفارسي من السباحة إذ هو بداخل مدينة تستر ومعه مجزأة بن ثور وأخذ مجزأة بعد أن ألبسه الرجل الفارسي لباسا فارسيا يتفقد المدينة فرأى الأبراج من الداخل ورأى أبواب هذه المدينة وبعد أن تفقد مجزاءة الاسوار والمداخل عاد مرة أخرى إلى صفوف المسلمين بعد أن عبر النفق المائي فقال مجزاءة لأبي صبرة انتخب لي بعضا من الجند حتى أفتح لكم الأبواب فانضم لمجزاه بن صور عددا كبيرا من المسلمين كانوا يستطيعون السباحة ولكن اختار سيدنا أبي صبرة ثلاثمائة رجل فقط يذهبون مع مجزى وكان هذا الأمر أخطر الأمور التي مر بها المسلمين في فتوحات العراق وكان من بين هؤلاء الرجال الفارس المقدام عاصم بن عمرو التميمي أخ القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنهما وأمر أبا صبرة مجزأة ابن صور على تلك الكتيبة العسكرية التي تتجه إلى المجهول فانطلقت الفرقة العسكرية التي أوصاها أبا صبرة إذا التقوا مع الجيش الفارسي أن يكون الذكر بينهم وأن تكون علامة فتح هذه الأبواب التكبير ووصل المسلمين إلى ذلك النفق المائي بعد ساعة أو ساعتين من المسير وقبل أن ينتصف الفجر بدأ المسلمون عبور الحاجز المائي الخطير الذي كان هو مكونا من نفق مظلم وخطير وبدأ المسلمين بالتخلص من الأسلحة والضروع لضيق المكان وحتى لا يعيق الحراق وكان مجزاءة ابن صور يرشد الجيش الإسلامي بصوت خافت يكاد لا يسمع وكان كل ما يحمله الجيش الإسلامي من الأسلحة هو السيف فقط مربوطاً على بطونهم وعندما وصل مجزاءة ابن صور إلى باب النفق ووصل معه المسلمون الذين كان عددهم ثمانين رجلا فقد فقد 220 وعشرين رجل داخل النفق وما إن وصل القائد مجزأه داخل الحصن حتى بدأ القتال مع الحامية التي كانت تحرس المدينة فإن المدينة كلها كانت تغط في صبات عميق إلا هذه الحامية وكان القتال بين مجزأه ورفاقة مع تلك الحامية شديد وحامل وطيس واستطاع بعض الرجال من هذه الفرقة الذهاب إلى باب المدينة وبدأوا بفتحه وهم يفتحون الباب بدأوا بالتكبير فكانت هذه علامة إلى الجيش الإسلامي خارج هذه الحصون، وما هي إلا لحظات بعد أن فتح باب الحصن، حتى تدفق الجيش الإسلامي كتدفق السيل العرم داخل مدينة تستر، ونشبت معركة حامية بين الجيش الإسلامي والجيش الفارسي لم تعرف فتوحات فارس كلها معركة أشد من هذه المعركة فقد استيقظوا الجند الفارسي على مباغتة إسلامية لم تكن متوقعة وقد اسفر الله تعالى جند المسلمين على جند الفرس وسبت المسلمين وألقى الرعب في قلوب الفرس فقد أخذ المسلمين يعملون السيوف في رقاب الجند الفارسي، وممن نال الشهادة في هذه المعركة من المسلمين البراء بن مالك الذي لمح الهرمزان بين أمواج من جند الفرس فكان يقتل رجلا رجلا حتى صار عدد قتل البراء مئة رجل إلى أن وصل إلى الهرمزان فأخذ يتبارذا فأخطأت ضربة البراء وأصابت ضربة الهرمزان فسقط البراء ابن مالك على الأرض شهيدا بإذن ربه واستمر قتال المسلمين مع الفرس وما كان حال الجند الفارسي إلا بين قتيل ومصاب أو هاربا من أرض المعركة فما كان أمام الهرمزان إلا الفرار للمرة الرابعة ودخل في حصن منيع حتى صعد اعلاه ونادى بأعلى صوته على الجيش الإسلامي وقال إن في جعبتي مئة سهم فما سددت سهما إلا وقتلت منكم رجل فإن سهمي لا يخطئ وما النصر الذي تفوزون به؟ إس قتلتموني بعد ان اقتل منكم مائه رجل فقال المسلمون ماذا تريد فقال اريد ان انزل على راي عمر فاستجاب له المسلمين فاخذ المسلمين الهرموزان تماما لعهدهم معه الى عمر بن الخطاب وقد وصل الى عمر أن الله قد أتم نعمته على المسلمين وفتحت التسطر ما كان من عمر إلا أنه التقى بالهرمجال وكان بينهم حواراً سطره التاريخ بما الذهب إلى هنا انتهى موضوع هذه المرئية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد ان شاء الله في امان الله ورعايتنا